Τα κρυστάλλινα νερά του Ατλαντικού ωκεανού, κοντά στις φερόες νήσους, καλλιεργείται ένα νέο superfood, τα θαλάσσια φύκια, ένα πραγματικό θησαυροφυλάκιο πλεονεκτημάτων. Τα φύκια είναι μια φυσική πηγή ιωδίου. Περιέχουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και μεταλλικά στοιχεία, όπως ασβέστιο και σίδηρο, καθώ επίσης και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα για το ανθρώπινο σώμα. Κατά την επεξεργασία των μακροφυκιών, εκτιμήθηκε ότι μπορούν να προσθέσουν αξία σε διάφορα προϊόντα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ω τρόφιμα, ζωοτροφές, για καλλιντικά και φάρμακα, αλλά και να υποβληθούν και σε επεξεργασία προ παραγωγή λιπασμάτων, βιοκαυσίμων και υλικών συσκευασία. Πρωτοπόρο στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων καλλιέργεια φυκιών σε ανοιχτέ θάλασσε είναι το Ocean Rainforest στι νήσους. Με επικεφαλή στον ιδρυτή του, η επιχείρηση ξεκίνησε το 2012 να ανακαλύπτει το αναξιοποίητο δυναμικό των φυκιών και σήμερα εδραιώνεται στο αγοργά αναπτυσσόμενο δυναμικό της αγοράς θαλάσσιων φυτών. Το δυναμικό ανάπτυξης της καλλιέργειας φυκιών είναι τεράστιο. Αναπτύσσεται πολύ γρήγορα, χωρίς τη χρήση Απορροφά άζωτο και περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα από ένα τροπικό δάσος και έτσι αντισταθμίζει την κλιματική αλλαγή και καθαρίζει τις θάλασσες. Μπορούν να γίνουν έως και έξι συγκομιδές από την ίδια σειρά χωρίς να χρειαστεί φύτεμα εκ νέου, ενώ είναι δυνατές και δύο συγκομιδέ ανά έτος. Τα υδρόβια φυτά βοηθούν στην αποσυμφόρηση τη γεωργία και καθώ τα δύο τρίτα τη επιφάνεια τη γη αποτελούνται από νερό, οι πιθανέ επιφάνει καλλιέργεια είναι σχεδόν απεριόστε. Τα φύκια είναι μια βιώσιμη αναλλακτική λύση για τη διατροφή και δημιουργεί τοπικέ θέσει εργασία. Στι Φερόες νήσου, τα φύκια έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη μια παράκτη περιοχή και καθένα, ο οποίος ζήντα στην ακτή του Βόρειο Ατλαντικού, έχει τη δυνατότητα να μηνθεί το εταιρικό μοντέλο. Προ το παρόν, το σύστημα καλλιέργεια, το οποίο έχει σχεδόν. Το Ocean Rainforest προσαρμόστηκε σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε κήπο φυκιών, στον Ειρηνικό ωκεανό. <σομίλιο>